أه كنستضفوا رئيس أه لجنه التحكيم لدوري أه مجلس امناء أه الموندياليتو ب بو أه أه اللي دابا حنا على الهامش مقابله الافتتاح ديال الدوري أه اللي غيتكلمنا على, على اللجنه يعني ديال التحكيم يعني الاعضاء ديال ولا الحكام عدد الحكام اللي فيها تفضل مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم اغتنم هذه الفرصه اللي صادفتني جريده او قناه تفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أشكر كثير الشكر على القناه التي تخدم جميع شتى الميادين في مدينه العرائش وبالخصوص صادفتني عده مرات في جميع المحطات ولكن الان خاصه بالمجال الرياضي في اللجنة التحكيم هذه اللجنه ديال التحكيم جات, جات عن عن عن واحد ديال الشرفاء سواء بمدينه العرائش او الاخوان اللي في المحجر امناء مجلس ديال المحجر الذي دي اخذوا ثقتهم فيه لكي ينجح هذا الدوري لكي لان مجال التحكيم هو اساس نجاح ديال الدوليات التظاهرات الرياضيه والخاصة بانك بان ان الحكام وان يكون كل حكم تعطيه كل خصوصيه ديالو كل مقابل